تحياتي لكم مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم جميعا كل ما في شاشتنا الفيديو مشترك معنا في قناه ابواب الرحمه تحياتي لكم جميعا مشاهدي الاعزاء اليوم ان شاء الله ان شاء الله يا رب بحول الله اليوم احنا جينا للسوق السوق بقي خاوي الله كيعمر كما تشاهدوا مشاهدينا الاعزاء يلا وصلنا للسوق يلا الناس كتحط المواشي ديالهم يوم 18 جوج 2023 مشايدي الاعزاء غادي ان شاء الله ندخلو للسوق وغادي نتسناو تيعمر ان شاء الله جر رائع يا سلام نشاركو معكم ان شاء الله الاتمنه المواشي الاقاليم الجنوبيه الصحراء مدينه السمارين ان شاء الله مشايدي الاعزاء تحياتي لكم مشايدي الاعزاء العرب جميعا كل ما تيتبعنا نحن إن شاء الله غادي نتسناو عمر السوق شوية شيخ العرب شيخ العرب السلام عليكم كيدهز الله على شيخ العرب الله يسخر عليك كاين ايوب الله شدياتهم شدياتهم الله باطل السوق الله 11 اوليه يلا حي خلينا ندرو مع شيش قبل قبل اليوم اش هادو هاد كل شيء قال لا لا لا صافي خيو، لا لا هو هو إن شاء الله، ضروري البر، إن شاء الله ان شاء الله الله والله الدار اللي مشاو نشدو. حلو وصلا مزيد؟ حلو مزال، جمعايا جديد. زينه تبارك الله، جديد من رشيد. لا لا تبارك الله. هذا بجملة تصوروا الحولية. <تصفيق> حولية الناس. <13. تصفيق> سبعة وعشرين، مية وعشرين، الله سداد، ها؟ ها دبناش أن تبيع حلوة تبيع الله ثلاثين الله الحسن، الله الحسن والله الحسن، الله الحسن، الله الحسن، الله ها لك. ها يا يا إيه اه اه اه اه اه اه بكم اه اه اه اه اه اه اه اه اه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 أستاذ عبد أه جاب ليا جاب ليا الحولي أه السردي. بارك الله. سكر؟ لا أنا صردي. لا سردي. لا. غنيف في ديالو فيه. أه سردي سردي النوع ديال السردي سردي. سردي سردي. أما عنده والله الا كان غربة نعجب فيه النهج ننجح كيف هذا النوع هذا؟ عدية كون شونا أه اللي كتولد تولد بقى سير السعب لهادي سير ليه سبارك <تصفيق> <تصفيق> الله وصلت هذه السيتي سيدي 10 أشراق سبارك الله يصحبك في جامعة جامعة بايديها لا بايديها بايديها 10 ألف. واش غدير السوق السوق والله هذا جمع القلب هي السوق واش غدير هاكلوا الرزق ديالها تناري فين مزيان الماء تبارك الله 16 <تصفيق> 17 مصر بارك الله لا نسخي خير موجود الحمد لله الله يرحمنا الله سبحانه وتعالى ويصرف عليهم ما عليهم ما خنوش أخنوش يصرف عليهم الله ما يا الله تحركوا ما ليك لك اخلوش الله الرئيس مجلس البلدي لا عندهم ما يدين لك لا لا ما صح عندك أخدم عندك صح وينسى خنوش ونسى داكشي صراحه سنتوكل على الله الله شكرا <تصالبع> <صالبع> الله يسخر الله حاسك قال لك كاين 15 12 كاين كاين الخير الخير الخير الحمد لله داكشي اللي لك الله <تصالب> أمريك سوراً يمنحي صور صغير دارو السمراء خير عبد الرحمن سوراً تليني نضخي الله, الله <تصفيق> <صاحب> <تصفيق> آه ما عطاوها هو الله لا يسخ الرسمي الله ما فيها الحليب حد عن الحليب <تصفيق> <بستعار>. <تصفيق> اللي 15 15 16 وانتا كتشوف صغيره والبن خدينا في 16 والده جديه واحد عبد والده جديه جديه والده جديه مليح عبد واش بعتها بعتها وش بعتها؟ اش بعتها؟ لا يلا لا لا السوق ها ليلى مبارك زين اشبارك الله اليوم ليله زين منيح تبارك الله حتى الصرديه اليوم الله يسعد خويا كريم تشالي خويا كريم الثمن مش كيبدا وكاينه قول من 15 24 تبارك الله 15 وغادي حتى 24 كاين الدار رام كلشي بها تبارك الله يا رب خير تبارك الله عزيزك 515 والله والله ماشي طاير يمين و كي داير الله يحفظك الله فيك مع الوقت الان الوقت والله الله يحفظك زيد زيد رجعوا عشرين نصور الحلقة الله يرحمهم 14 الجملة ولا جملة؟ جملة 14 جملة تبارك الله يا أه؟ لا قيما ما السلعه ديالك؟ تبارك آه. الله يا رب. الخير من هذه. الله ما عطاونا. آه. آه. الله جيتي السوق. المعزة هذه. هي الله. هي الله حوليات. 40000 ريال. جوج. جوج حوليات تبارك الله يا الله يحفظك يا ودي ويستر ليك لا. اللحم شحال دير شحال دير اللحم اللحم قاله أخوات 13 ميادر 18 13 13 وقف وانا قلت طاح قال لك قلت طاح البارح ولا ما راجع راجع, راجع, راجع اللي اه استوردوا آه العجول من اه دخلت واحد الدفه مزيان مزيان مزيان مزيان اماش نقص شوف شحال المحجوب؟ 24 والله 24 إلا طلق طلق تلق هنا ولكنين مع القسمه لا وا سته ونص عليك. وانت وجدي. لا ما علينا. اه يا حبيبي. <تصفح> حبيب <تصفح> حبيب. حبيب. اه. تسع الاف ما كاينه. سكت يا خلينا هذا. يا هاد هادي وشحال قال لك هو. 5000 الجدي الصغير. وانت واش انا باغي خب سالف جديد صغير وهاد وهاديك خصها صحه هاد هذا طراز ما ريال اللي طالب فيها ما قلت ريال سير بحالك هذاك لا مني عليا تضحك على ما خاصك تهدر 9000 الله يوم لكم مشاهدي الاعزاء هنا كينتهي الفيديو الناس كتمشي تشاهدون الكمية بدا تيخرجوا الناس بدا كتمشي كتدى السوفتي دابا لا لا بشكر منك وصل معنا حتى لهاد المحده هذه تحياتي له شكرا لكم جميعا المشاهدين الاعزاء والى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله تحياتي لكم جميعا والسلام